معكو دكتور عامر جرايسي ضمن برنامج أنا مش هيك اليوم بدنا نتطرق لكيف إحنا نتعامل وكيف إحنا منواجه مشكلة التنمر الإلكتروني بما إنه هاي الظاهرة صارت منتشرة كتير بين الطلاب طلاب المدارس طلاب الجامعات وقاعدين نشوف إنه إلها الأذى والضرر الكبير كتير مهم نتطرق كيف إحنا منعالجها لكن بالبداية بهمني أجي أوضح عن أشكال التنمر الإلكتروني واحدة من الأشكال أنه أنا أبعث رسالة لشخص معين بسبب الإهانة أو التهديد لهذا الشخص وتخويفه شكل ثاني أنه أنا أركب صورة لهذا الشخص بشكل مهين مخالف لعاداتنا وتقاليدنا المجتمعية والدينية شكل ثالث أنه أنا أنتحل الشخصية بهدف أنه أنا أسبب الأذى والضرر لهذا الشخص المتلقي أو شخص آخر شكل رابع نشر إشاعات وهدفنا تشويه سمعة هذا الشخص كيف احنا مفروض نتصرف لما احنا نتعرض للتنمر الالكتروني؟ اول شيء كثير مهم انه احنا ما ننجر وما نرد بالاساءه مثل الاساءه اللي احنا تعرضنا لها. ممكن بالبدايه نطلب من هذا الشخص انه يتوقف عن التنمر الالكتروني. ممكن كمان نحاول نعرف هويته لهذا الشخص. وممكن كمان احنا نجي نقطع التواصل بحاله انه هذا الشخص ما توقف عن ممارسه التنمر الالكتروني تجاهنا. طبعا لما احنا نكون صغار السن ممكن احنا نتوجه لأشخاص بالغين نطلب المساعدة منهم وبكتير من الحالات مفضل نحنا نغير صفحتنا ونفتح صفحة جديدة بالفيسبوك بالواتس أب عشان نوقف هذا التعدي وهذا الاعتداء لكن كتير مهم إنه احنا ما نبادل وما ننجر لهذا الشخص المتنمر ونمارس التنمر وبالنهاية بقولكو أنا عامر أنا مش هيك انت شو؟